Директора комунального підприємства «Запоріж-Ринок» Олега Коломойця підозрюють у розтраті бюджетних коштів та хабарництві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. За даними слідства, посадовець, нинішній депутат Запорізької міськради, отримував гроші від підприємців. Також під час публічних закупівель укладав завідомо збиткові договори. Через це комунальне підприємство втратило близько 1 мільйона гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному за заходу та. Відсторонення його від посади повідомили в Київській міській прокуратурі. На дзвінки кореспондентів Суспільного Олег Коломоїць не відповідає.